Про своє прагнення жити без болю Марина Каптюх розповіла журналістам Суспільного у прямому ефірі в програмі Радіодень. Просто самой ходити. Ну, без допомоги Просто самій ходити без допомоги, прокинутися вранці без болю, відчути себе здоровою. Три роки тому на пішохідному переході Марину збила машина. Внаслідок аварії у неї стався подвійний перелам хребта. Нині, після тривалого лікування, вона ледь пересувається по своїй квартирі і майже не виходить на вулицю. Каже, подорож до лікаря або, приміром, на телерадіокомпанію потребує від неї чималих зусиль. Чуда, будь якщо я буду на інвалідному колясці. Лікарі казали, буде диво, якщо дівчина зможе пересуватися на інвалідному візку. Але візок це не для мене. Я вирішила, що буду ходити своїми ногами. Хоча для мене звичайний бордюрчик це дуже боляче. Але я стараюся, і всім, у кого схожі проблеми, хочу сказати: ніколи не здавайтеся і шукайте справу свого життя. Справу свого життя дівчина знайшла цієї зими. За порадами подруг опанувала технологію виготовлення квітів із мила. Інформацію черпала з інтернету. Там же замовляла необхідні матеріали. А майстерня – вдома на кухні. За допомогою мікрохвильової печі Марина створює різнокольорові композиції з троянд, нарцисів, тюльпанів. І потихоньку, отак от ми неспішно витаскаємо формочку. І от у нас, виходить ось такий махровий тюльпанчик. У кожному цвіточці мильна основа. У кожній квіточці мильна основа і ефірні масла. Можу зробити мило для жінок, від зморшок під очима, для жирної шкіри, а можуть й для підлітків та чоловіків. Згодом почала виготовляти з й тваринок. Акуратненько, ось так, ось, раз, ну, щоб не поламати нічого білочки. І от, ось така білочка у нас, получається. Мені дуже-дуже цікаво це робити. Хочеться розвиватися у цій справі, дізнаватися про щось нове. Я навіть не очікувала, що творчість викличе в мене такий вибух емоцій. У соцмережі Марина знайшла і своїх перших покупців. Спочатку тільки друзі. А вот савріменім спочатку відгукнулись тільки друзі, а згодом і незнайомі люди. Два тижні тому якийсь чоловік прочитав мій пост у Фейсбуці, і надіслав гроші, аби просто підтримати мене. Я розплакалася, не очікувала, що стільки людей відгукнеться. А виручені від продажу власних виробів гроші дівчина використовує на курс реабілітації і таким чином, за допомогою хобі, бореться з важкою хворобою. Приміром, скільки оцей букет коштує та я за 500. Продавали? Чи вже продали? Уже продала. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному Запоріжжя.